لا الامتياز لاي شخص بحياتك انه يكسرك انت ما جيتي على لتزلي حالك وتتبهدلي وقفي تكون ضعيفه وبلشي اشتغلي على حالك اكثر لا بقى تسمحي لحدا يتحكم بحياتك ويسرق منك سعادتك تحكمي بقراراتك واستلمي مسؤوليه حاضرك وخلي صقم ملكيتك بايدك لا لحدا